con patacas, de raxo con pan, de raxo como tapa, de raxo como prato principal. En fin, de cal de las formas que sechas, deixa tu opinión nos comentarios porque o seguimos falar do raxo das patacas, de cómo se fa un dos pratos ou tapas máis tradicionais de Galicia así que no me olvides. ya sabes? dálle que empezamos! ar una cuestiones científicas que nos permiten explicar a eh, regis que podríamos peñecer como o definir o considerar como nariñas protagonistas totales de casi todas las de todas las elaboraciones de preparación culinarias que le vamos a acabar los fogons en las cocineillass y que incluso también están presentes de tantos alimentos de por sí mismos como el café cafetorefacto en no es a falar más que outras das reaccións de manillar. Esta reaccións de pardeamento de carácter non que supone un conjunto, unha rede, unha madeixa complexísima na que intervenen un montón de reaccións, na que se producen compostos volátiles, na que se producen un montón de produtos intermedios e, e un producto final responsable deste perdeamento sen que intervenen enzimas sendo, portanto, o proceso máis complexo, porque non hai un paso directo de reactivo ao producto, e que son responsables dese color dourado, dese color torrado, pois, de alimentos como, por exemplo, o raso, non? Ou das patacas fritidas, que non quere un borracho aí douradiño aí torradinho, ou unhas patacas fritidas, doradinhas, torradillas. Pois, todo isto é gracias á reacción de maillanes que foran descobertas no século 20 polo químico uh, francés Lois de Maillard, que observou que a presencia de azúcar reductores, sobre todo ribosa, fructosa e glucosa, e a, a aminoácidos das proteínas, eh, que son os, os aminoácidos, son os constituintes eh, principais ou os componentes básicos das proteínas dos alimentos, sobre todo a interacción entre estes azúcar reductores e os grupos amina ou NH2 deses aminoácidos, aminoácidos ou componentes básicos das proteínas dos alimentos, cando <coughs> servían, perdón, sometidos a unhas temperaturas superiores a 120 ou 130 grados Celsius, pois eh, se producían eh, unha serie de oscurecementos, de pardeamentos, eh, de torrados na superficie dos alimentos. E, eh, Lois Maillard descubreu pois, que isto tiña lugar por un conjunto de Eh, reaccións que comezaban con xeomitizacións, eh, cambios nas xeometrías das moléculas, aparición de produtos intermediarios como por exemplo o produto de Amadori que tamén interven no metabolismo propio do noso organismo, no? produtos como os reactivos de Sif, os acetones de Steker, e compostos volátiles que son os responsables do cheiriño propio, no? das <coughs> sustancias que se torran ou se douran, que son, no caso da reacción de maillard, os furanos e as, as pirecinas. E as moléculas resultantes de todo ese proceso final da reacción de maillard que dan lugar a esa cor dobrada, torrada, a esa cor oscura ou pardeada nas superficies de alimentos son as chamadas melolidinas. E, e isto que ocorre na reacción de maillard. Partimos de azúcares, de aminoácidos, sometidos ás temperaturas de elevada sin isto non occurre a reacción de Maillard. Pero tamén hai outros factores que determinan, ou digamos, facilitan ou dificultan que teña lugar estas reaccións de Maillard. Un deles que facilita a, a, que teña lugar a reacción de Maillard é a elevación do pH do mell, dicir que eh sobre pHs básicos. E isto como podemos conseguir? Pois ven, cando queremos facer unha cara caramelizada, pois engadindo o bicarbonato sódico vamos a favorecer que esa reacción de mallar sea moito máis potente, incluso se xa moito rápida que simplemente co efecto de, de dourar a, a cebola na pixola. E outro caso tamén bastante habitual, algo típico, é cando xedemos os, os doces de masa follada, que eh, Dispoñamos sobre a superficie pues, unha capiña de eh, clara de ovo ou de xema de ovo que estamos favorecendo que o seu pH eh, aumente e eh, adquiera ese, ese tono dourado, no? ese tono eh, torradeño na superficie. O outro factor que en este caso, digamos, diminúe ou inhibe a reacción maior é o grau de humidade. Canto maior se o grau de humidade, mmm, si se a anoxión mañá. Dice, nunca con unha cocción, nunca cocendo nada, vamos a provocar una reacción de Maillard. Terá que ser empregando unha txola, aceite, sobre sobretudo de girasol, porque o aceite de girasol quenta moito máis rápido que o aceite de de de oliva, polo tanto vai permitir que a reacción de Maillard corra a a un máis rapidamente, non a un tempo máis curto, permitindo incluso un mellor control, como xa e eh, falaremos un pouco máis adiante disto. E eh, eh, no caso de alimentos con humedades intermedias ou alimentos que estean previamente eh, congelados podemos até certo punto favorecer a reacción de maillard ou acelerada sempre que pois, recubramos ao truco do pH básico e outros trucos. E eh, como dicíamos, no caso do, do tema do aceite de silasol, e do control que podemos levar a cabo Eh, non no referente ao tempo, isto ten que ver con o problema que teñen a reacción semallar, xa que estas reaccións pues, teñen un punto de non retorno. É dicir, pasado un certo tempo, a, además das melonidinas comezan a aparecer certas sustancias que, eh, desde o punto de vista da nosa saúde, pues, non son para nada aptas, non son para nada eh, consideradas boas de consumir, pois son eh, eh, as coñecidas como declaradas como A2, polo IARC, que determina o carácter potencialmente carcinóxeno das sustancias. No caso do raso ou da carne, eh, pois entregábamos o exemplo do, do raso, eh, se deixamos cobrar demais, se deixamos cobrar demais, e xa queda como queimado, estamos favorecendo a aparición de benzopilenos, De, hidro, de hidruros aromáticos policíclicos ou de aminas heterocíclicas que son eh, compostos eh, potencialmente cancerísimos o sea que nunca comande temos que eh, a reacción de maillard ocorre, neste caso, por un aminoácido concreto que interven co almidón e, e o aminoácido concreto é a esparagina. E prodúcese, o, digamos, nesta reacción de maillard, además das melanidinas, ou se seguimos continuando o proceso, a aparición das eh, conhecidas como das coñecidas ou da coñecida sustancia coñecida como acrilamida, que anteriormente non fai moito tempo, meses atrás, pois eh, tivo certa repercusión nos medios, posto que eh, unha legislación eh, obrigaba a reducir a súa producción en certos eh, productos eh, elaborados, como por exemplo os biscoitos ou as, as as galletas, non? As As, os produtos de, de repostería, os, os bolos, os biscoitos, todos os produtos onde hai unha capa pardeada na superficie que eh, nas que exista eh, certo componente de almidón, no caso das pataca fritidas, en un dos casos, a pataca típica, pataca fritida demasiado dobrada, demasiado queimada, é necesario evitar, puesto que a quilamida, igual que o pireno e os hidrocarburos, ah, Os hidrocarbús non os hidro, eh, aromáticos policíclicos son componentes eh, potencialmente carceríxenos. Por tanto, nunca comades un raso queimado, nin unha pataca queimada. Eso nunca xa máis. Nunca xa máis. E para arrematar, queremos determinar eh, a diferenciación que existe entre a reacción de maidad e o proceso de caramelización. E, cando nuna tesora, disponemos azúcre e deixamos que quente quento que estamos provocando é a súa caramelización. Pardease tamén, é un pardeamento de carácter enzimático non intervenen enzimas, pero non ten nada que ver coa reacción de maillar, porque non intervenen os aminacios. E acordadamos sempre que, no caso das reaccións de maillar, intervenen os azucreres rectores, por un lado, pero tamén os aminacios. E, con isto, remato este vídeo. Espero que vos guste que o compartades, que vos suscribades ao Arcalde para seguir vendo os vídeos novos sobre estas cuestións que están a ocorrer todos os días nas nosas cociñas, e dade yo topillo, se vos gustou a campainha para non vos perder ningun dos vídeos que iréis publicando domingo sí, domingo non, para, para que podades aprender un poquinho máis. Así que nada, gracias por visualizar o vídeo, por chegarte aquí e véndonos no seguinte, non? ¡Venga, beca! ¡Hasta luego!